Boas, estresadas, hoxe no noso diccionario toca nos definir unha palabra que empece coa é de endometriose pero antes de definir endometriose vamos a definir o que é o endometrio que segundo a real academia galera é unha membrana mucosa que recobre a cavidade uterina é dicir, o úteo lo tanto, a, endometrio, a endometriose é unha enfermidade que se produce polo crecemento do tecido, do tecido propio do endometrio fora da cavidade uterina é dicir, fora do útero por que se dá? porque hai unha inflamación crónica por exceso de estróxenos como aquí podemos ver a endometriose son estas partes de tecido endometrial que están fora do que é propiamente útero o tecido endometrial debería estar aquí, na cavidade uterina e non está. Está por outros sitios. Incluso pode estar no cerebro imaginado. Cales son os síntomas máis comuns desta enfermedade? Un dor intenso durante a menstruación ou a ovulación, dor crónico na pelve, un dor nas relaxións con penetración, dor lumbar, diarrea, vómitos, etc. Como datos curiosos, Cunha década de mulleras ou persoas con útero teñen esta enfermidade. E en España estímase que un cal dos millóns de persoas con útero teñen a enfermidade e un porcentaxe moi alto ni nos saben. Por qué? Porque hai unha normalización da dor da menstruación. Por lo tanto, danse antiinflamatorios Tardase de media de zanos en diagnosticar, así que imaginádolos. O xendía é unha enfermidade crónica porque non ten unha cura. Sin embargo, hai dous tratamentos. Un que é a toma de hormonas, é dicir, coa píldora, outro é por cigorsía. A extirpación de tecido e de tumores do endometrio das diferentes partes do corpo non as que non que estar. Bueno, Espero que aprenderades e vemnos a a semana que vén coa letra F.